وفي سعد قصيدي سكت قفانا في حفل ملكتك غنيتنا الحونة يا ولد ما فتح للضيف ديوانا محمد اللي هل الجزرة يعرفونا محمد اللي هل الجزرة يعرفونا في حف الملك تغنيتنا الحونة يهجب جزلان جزلة وقصيدون الحانة في رجال زهوي يستحدونا يا ولد ما نفتح لطيف ديوانا خالد لي هلأ جزلة يعرفونا ماخذ طيب من ساسه وجدانا حزت طيب كل الناس يمصرنا We في حفلة coming At just a